7-Pot Primo Yellow. Hvor sterk er den? Det får vi se! Just to eat! Oh. Hei, og velkommen tilbake alle sammen! Uh, I dag skal vi prøve en liten koselig sak jeg har fått uh, tilsendt fra Chili Shell. En 7-Pot uh, Primo Yellow. Den har aldrig prövat förr så detta här blir ganska spännande. Detta är en så, såkallad su, superhots. Vi ser oss så se, også, se den taggen, den taggen. Där gott då. Sticker. Bitte fra seg. Eh som sagt, jo detta en av de så kallade superhots. Eh den här ligger på runt 1,2 millioner på skorsskalan. Detta är då en eh, en naturlig mutation av vanlige Trinidad Søvnpott Primo. Så jeg skal spise muterte her. Det blir moro. Ja. Nej jeg grunner meg litt lenge siden jeg har spist sånn her. Litt sånn typ. Men, men, det er jo bara å in inn på, er var det? Jo, hva altså, sier jo? så vi kan få en liten link nedi beskrivsboksen her vet du han? det den der ser koselig ut skål grunn svett allerede skal jeg streke med en gang det er en sannsynlig sånn citrus-type. Og så går det her. Åh! Det gjettus. Åh. Åh. Oj kom veldig. Hette på. Oj Den var veldig hyggelig å byde meg da bare kjente smaken på den og så og oh! det brengt på toga det her kjenner den inni øra klar over en god ide må farge ut begynne Det var veldig god smak på denne bunnen med. Helt vann kom. Det er sikker stikker. Den brenner. Det hjelper ingenting dette. Det blir en kort gledo. Vær snill, like, abonner, del, ha da, ha det.